Tervetuloa seuraamaan vuoden viimeistä Verke live lähetystä. Mun nimi on Markus Lundqvist, työskentelen Verkessä suunnittelijana. Ja tänään lähdetään kanssanne hieman sosiaalisen median pariin pohtimaan, että miten sosiaalisessa mediassa voi tehdä tavoittavaa viestintää, onnistunutta viestintää, ja otetaan muutamia tärppejä esille. Ja te, jotka livenä. Lähetystä katselette, niin huomaattehan, että YouTubissa on chattiikkuna, johon voi kysymyksiä ja kommentteja laittaa. Ja toki näitä videoita voi aina myös jälkikäteen kommentoida kyseisen alustan niin kommenttiosiossa. Mutta lähdetään tota liikkeelle. Ja tota, nostaa tähän ihan alkuun meidän jo useita vuosia sitten julkaiseman somesuunnitelman pohjan. Tota, Tämä on edelleen ajankohtainen. Tästä on tulossa päivitettyä versiota tässä tota, toivottavasti lähiaikoina, mutta tota, ne asiat, mitä tässä on, niin jos kaikki nämä asiat osaa ottaa huomioon, kun, kun sosiaalisen mediassa toimii, niin on hyvin, hyvin pitkällä. Tässä suunnitelmassa pitää lähteä asioita pohtimaan ihan sieltä ydinsanomasta, mikä on se kaikkein tärkein viesti, mitä halutaan välittää. Kuka on kukaan kohderyhmä, kenelle viestitään, ja missä, mitkä on ne kanavat, mistä tämä kohderyhmä löytyy. Sitten lähdetään miettimään, että miten se meidän ydinsanoma, tärkein viesti, niin miten se puetaan sitten siellä kyseisessä sosiaalisen median kanavassa niin jonkinlaiseksi sisällöksi. Miten se kerrotaan videolla, miten se kerrotaan tekstinä ja, ja tota, mitä siellä sisältöinä on. Ja sitten on hyvä myös pohtia aikatauluja, meillä ehkä sosiaalisessa mediassa toimiminen usein on sitä, että välillä tehdään hetken mielijohteesta ja, ja aika, aika ajattelemattakin asioita, mutta myös ihan aikatauluja olisi hyvä miettiä. Ja miksei laatia vuosikalenteria, johon on jo listattu valmiiksi vuoden asioita, mitä pitää viestiä, mistä pitää muistaa, muistaa sanoa tai tiedottaa tai olla vuorovaikutuksessa nuorten kanssa. No sitten kuudentena, kenellä on vastuu, kuka tekee, yleensä jos kaikki tekee, niin, niin silloin kukaan ei tee, eli kukaan mistäkin päivityksestä, vaikka loppupeleissä sitten vastuussa, tai vastuussa niin, että hän huolehtii, että se julkaistaan, vaikka hän itse sitä ei tekisikään. No sitten se, missä on paljon myös kehitettävää nuorisopuolella, on, on se, että miten me, Muistettais ja saatais tuotua mukaan niihin meidän sosiaalisen median päivityksiin sitä osallisuutta. Ja osallisuus voidaan tässä yhteydessä nähdä nyt oikeastaan kahdella tavalla. Miten me annetaan nuorille mahdollisuus tehdä sitä meidän somea tai kertoa sitä meidän viestiä, koska monien selvitysten mukaan niin nuoret uskoo hyvin paljon kun se viesti tulee omalta kaverilta, niin miten me osallistetaan nuoria viestiviejiksi, tai toisaalta, miten niissä meidän vaikka Instagram-päivityksissä, niin miten me huomioidaan, että nuoret pystyy osallistumaan siihen päivitykseen tavalla tai toisella. Ja sitten äärimmäisen tärkeitä asioita kahdeksan ja yhdeksän. Mittarit, mikä toimii, mikä ei. Miten me sitä mitataan ja ennen kaikkea ehkä mitä me mitataan, että mitataanko me tykkäyksiä vai mitataanko me ehkä vaikuttavuutta sitä, että, että ollaan tehty vaikka jostain leiristä mainosta sosiaaliseen mediaan, niin onko sen some mainonnan perusteella tullut niitä leiriläisiä tai onko se some mainonta. Edes auttanut siihen, että vanhemmat tietää paremmin, mitä leireillä tehdään, ja myötämielisemmin ehkä lapset sitten leireille päästään. Mutta tärkeää aina miettiä, että mitkä ne mittarit on, jotta, jotta sitten voidaan myös todentaa, että onko tämä toiminta sosiaalisessa mediassa ollut onnistunut. Toki Mutu, Fiilikselläkin pääsee aika pitkälle, mutta, mutta pidemmälle pääsee, jos on jo etukäteen mietitty, että mitkä ne asiat on, mitä tässä halutaan mitata. Ja sen kautta päästään sitten arviointiin, että miten toimintaa kehitetään. Mutta tämä löytyy meidän verkkosivujen materiaalipankista verkkopiste.org ja sieltä sitten materiaalipankkiin. Toinen työkalu, minkä haluan ottaa tähän esille, jota ei oikeastaan olla sosiaalisen median näkökulmasta kauheasti katsottu tai mietitty. Tämä on tällainen aika useasti startup-maailmassa käytetty business canvas, jonka tarkoituksena on auttaa kehittämään sitä ideaa tai liiketoimintaa tai tuotetta tai jotain. Ja me ollaan tehty tästä oma versio, ja tämä on aikoinaan tehty Indoboxia varten, joka on siis meidän innovaatiotyökalu, innoboxi.fi. Niin tämä sama canvas, business canvas, tätä voi hyödyntää myös siinä, kun mietitään jotain, vaikka mietitään, että miten me mainostetaan tai isommasta some tai nuorten tapahtumasta, mikä meillä on tulossa. Meillä on vaikka tulossa koko viikon mittainen live-tapahtuma ja, ja siellä on taikureita ja pellejä ja bändejä ja vaikka mitä, niin tämmöinen Strukturoitu malli auttaa miettimään ja ottamaan huomioon niitä erinäisiä asioita, joita olisi hyvä, hyvä huomioida. Mitä hyötyä esimerkiksi tämmöisestä tapahtumasta olisi, no resurssit, mutta sitten tuolla on tärkeintä pointteja, mitkä haluaisin nostaa esille, kuten esimerkiksi vaikka se, että, että mikä on se wow, wow, Efekti tässä meidän someviestinnässä koskien sitä tapahtumaa, miten me saadaan tehtyä vaikka yksi päivitys niin, että se loksauttaa ihmisten suuta auki ja ne toteuttaa, että vitsi, tuonne minä nyt lähden. Mutta tämä löytyy tämä pohja innoboxi.fi-sivulta ja sinne kun menee ihan sivun alalaitaan, niin sieltä löytyy linkki, mutta vinkkinä, että kannattaa kokeilla tämänkin hyödyntämistä. No, sit jos yleisesti puhutaan, puhutaan toiminnasta siellä sosiaalisessa mediassa, niin yksi asia, mikä on myös tärkeä muistaa, että, että tota, kerrotaanko me pelkästään meidän palveluista, kerrotaanko, että meillä on, on nuorisotila tai meillä on sitä ja tätä, vai pitäisikö meidän enemmän oppia myös luomaan mielikuvia siitä, että mitä se meidän, millaisen mielikuvan se meidän toiminta voisi herättää. Ja Tässähän hyvänä esimerkkinä vaikka virvotusjuomayhtiö Red Bull, joka hyvin, hyvin harvoin mainostaa, että nyt heidän six Red Bullia maksaa niin ja niin paljon ja tuote sisältää näitä ja näitä ainesosia. Vaan he Käyttää heidän markkinoisiinsa oikeastaan pelkästään mielikuvia, että syntyy ihmiselle se mielikuva, että kun mä juon sen Red Bull-tölkin, niin, niin mulle tulee siivet selkää ja mä pystyn tekemään mitä vaan ja mä olen rohkea ja, ja mahtava. Ja se on tässä yhteydessä myös hyvä, hyvä muistaa, että tämä liittyy oikeastaan tuohon äskeiseenkin, mutta se, että me ollaan sosiaalisessa mediassa niin tavoittelemassa nuorten huomiota yksin vaan me kilpaillaan suuria suuria mainosjättejä varten ja sen takia meidän viestintään pitää panostaa, jotta se erottuu myös siitä valtavasta mainosjoukosta, mitä, mitä sosiaalien mediaan pullollaan. Tai vaikka ei mainoksista puhuta, mutta viestinnästä ylipäätänsä, niin, niin siihen on pakko panostaa. Mutta mielenkiintoinen teoria tulee sellaiselta henkilöltä kuin Simon Sinek. Sinekin mukaan Ihmiset eivät osta sitä, mitä me tehdään, vaan ne ostaa sitä, että miksi me tehdään jotain asiaa. Ja mä avaan pikkusen, että mistä tässä oikein on kyse. Hän on analysoinut hyvin paljon eri yrityksiä ja yhteisöjä ja muita ja miettinyt, että miksi jonkun tuotteet tai asiat menestyy paremmin kuin toisten. Ja hän on kehittänyt tämmöisen tuota kolmen kohdan teorian. Ja hänen teorian mukaan oikeastaan kaikki viestintä, mitä me tehdään tai te asiat, mistä me kerrotaan, niin tärkeintä olisi se kertoa, että miksi me tehdään jotain, mihin me uskomme, mikä siinä on taustalla, että, että vaikka järjestetään se tapahtuma tai leiri. Ja hänen teoriansa mukaan tämä vetoaa ihmisiin se, että, että he haluavat tulla asioihin, kun tietää, että siellä taustalla järjestäjät tai organisaatio niin uskoo siihen ja tekee sitä. Innolla ja vakavissaan. Eli, eli pitäiskin kääntää viestintä niin, että kerrotaan ensin, että miksi me tehdään jotain, miten me se tehdään ja sitten lopuksi vastaa, että mitä me olemme tekemässä. Usein tämä menee toisinpäin, eli, eli usein me ensin kerrotaan, mitä ollaan tekemässä. Meillä on, on tota, tällaista ja tällaista, mutta se saattaa mennä hirveän monelta ohi, koska sitä viestintää, että mitä tehdään, mitä tarjotaan, niin sitä on todella paljon sosiaalisessa mediassa. Mutta jotta tämä ei menisi pelkästään minun yksin puheluksi, niin katsotaan muutaman minuutin video Ville Moilaselta. Ville Moilainen on tuolta Joensuun suunnalta aikoinaan työskennellyt muun muassa Joensuun kaupungin viestintäpäällikkönä ja tällä hetkellä sitten toimii yksityisyrittäjänä. Mutta me käytiin haastattelemassa Villeä ja kyselemässä vähän hänen ajatuksiaan. No oikeastaan siinä, että saa somessa itsensä kuulluksi ja viestin perille, niin mielestäni tärkeintä siinä on ehdottomasti se, että olet aidosti oma itsesi. Eli Juuri sellainen kuin oikeasti oletet, jos sinne lähdet vetämään jotakin tiettyä roolia, niin siinä varmasti jäät niin sanotusti kiinni, ja ihmiset huomaa, että tämä, tämä, tämä kaveri Falska tai tämä organisaatio on erilainen kuin se oikeasti on, ja silloin se viestinnältä häviää oikeastaan pohja kokonaisuudessaan, uskottavuus siitä touhusta. No, ehdottomasti pitäisi omilla kasvoilla viestiä, mutta siinäkin tietysti on se, että jos pakotetaan, niin se ei kyllä toimi, että se on omasta itsestään lähettävä liikkeelle, ja Suosittelen kokeilemaan sitä, jos se kyn, ensimmäisen oman kuvan tai videon laittaminen, niin sen kynnys on todella suuri, mutta kun sitä pikku harjoittelee, kuvat vaikka itsestä videon pätkän, ne katot itse tai näytät kaverille tai puolisolle ja pikkuhiljaa siitä se kynnys madaltuu. Ja suurin niin tuomarihan siinä on itses, itse itselleen, että se oma peilikuva on se mikä kauhealta näyttää, toiset ei näe sitä samalla tavalla. No oikeastaan vinkkinä ihmisille, jotka lähtee omana itsenään tekemään somea, niin on juuri se, että ole aito itsesi. Että jos sulle pomo sanoo, että nyt alat mennä sinne someen kertomaan asioista, niin ei varmasti toimi. Et siinä on oltava jonkunlainen oma halu kertoa siitä asiasta, asiasta tuota, niin yleisölle sillä somessa. Tai oli se miestintäkana mikä hyvänsä. Että siinä on se aitous, rehellisyys ja... Ja tuota, niin omana itsenä oleminen jopa myös sillä tasolla, että jos on joku asia, josta et oikeasti tiedä, niin sanot sen suoraan siellä, että hei, en tiedä tästä yhtään mitään, mutta selvittelen. Että rehellisyys, aitous ja omana itsenä oleminen, siinä ne on ne tärkeimmät jutut. Sisällöntuotannossa toimivia sisältöjä on myös sellaiset, joissa kerrotaan omakohtaisia kokemuksia, eli ei, ei kerrota, että näin tämä homma toimii, vaan näin minä tätä käytin. Että vaikka karkena esimerkkinä, että... Ei kerrota, että meillä on uimahallissa 2,2 metriä syvää allas, vaan hypätään videolla sinne altaaseen ja sanotaan, että minulla ei ole jalapohja vaikka olikin parimetrinen. Niin se on heti huomattavasti ihmiset helpommin sen saa sen viestin sitä kautta ja pystyvät samaistumaan ja se tavoittaa paremmin ihmisiä, kun omakohtaisista kokemuksista puhutaan eikä luetella pelkästään ominaisuutta. No, ehkä kunnallisessa viestinnässä suurin ongelma on siinä, että kunnissa uskotaan ja luotetaan siihen, että ihmisiä kiinnostaa heidän viestinsä, mutta se on raaka tosiasia, että se hyvin vähän ihmisiä kiinnostaa. Toki heitä tietty, tietty palvelun aukioloaika tai vastaava voi kiinnostaa, mutta ylipäätään kuntien viestintä niin ei se ihmisiä kiinnosta. Se ajattelutapa pitäisi kääntää siihen, että millä tavalla saataisiin ne ihmiset heräämään ja kiinnostumaan asiasta. Ja siinä tuota niin... Olennaistena on varmastikin se, että tuodaan ne ihmiset sinne ihmisinä kertomaan, eikä se organisaatio. Ja sitten ne käsiteltävät asiat pitää muotoilla myös siihen suuntaan, että mitä se tarkoittaa sille ihmiselle. Esimerkiksi jos sanotaan, että nyt on asemakaava luonnossa nähtävillä, niin se ei nyt ei puhuttele paljon ketään. Mutta sitten jos kysytään, että haluatko sinne pataluottoon, kerrostalon ja puiston vai kauppakeskuksen? Niin jo alkaa ihmisillä olla ihan erilainen tulokulma ja kiinnostus siihen asiaan. Toki se vaatii aikamoista rohkeutta ja käristämistä siinä viestin muotoilussa, mutta jos halutaan tavoittaa ihmisiä ja saada heidät osallistumaan, niin se on vähän pakko nykypäivänä miettiä se muullakin tulokulmalla, kun että he nyt on kaava nähtävillä, voitte lausua kommentin. Sisällön tuotannon työkaluista tärkeä oikeastaan aivot. Sitten tulee kännykkä, läppäri ja kukkara. Että niillä pääsee hyvin pitkälti. Että se on oikeastaan siitä, että mitä haluat sanoa, se on se tärkein ja kenelle. Ja sitten kun ne on tiedossa, niin ne kanavat ja välineet kyllä löytyy. Mutta siis kännykällä ja läppäreitten ilmaisohjelmillakin pääsee hyvin pitkälle. Ja yksi oikeastaan semmoinen työkalu, mitä suosittelisin, että niistä kuvapankkikuvista luovuttaisiin joita ilmaisia tuolta saatavilla. Ja mieluummin otettaisiin vastaavia kuvia itsestä tai työyhteisöstä tai kavereista tai ketään. Ketä siinä onkaan mahdollista hyödyntää, että ne olisi omanlaisia ja itsensä näköisiä ne kuvat. Mutta. Siinä Ville nosti useita tärkeitä kohtia esille. Hänen puheessaan erityisesti painottu se aitous ja rehellisyys, ja että mietitään sen kohderyhmän kannalta, että miten me se meidän viesti kerrotaan niin, että se on kiinnostava, eikä kerrota sitä ehkä meidän näkökulmasta, mitä me ajatellaan, että mikä tässä on kiinnostavaa, vaan yritetään samaistua siihen meidän kohderyhmään ja miettiä, että mikä vaikka heidän elämäntilanne tai, tai asia on, ja sitä kautta sitten ja sitä meidän viestiä siellä sosiaalisessa mediassa toisella tavalla. Ja kannattaa myös muistaa se, että samat sisällöt ei kiinnosta kaikkia. Jokainen meistä ehkä tulkitsee viestejä eri tavalla ja jokainen saa antaa kiinnittyä jossain viestissä eri asiaan ja eri sisältöön. Ja sen takia on ehkä ihan hyvä, että onkin erilaisia somekanavia käytössä, voidaan vähän samaa asiaa, niin eri tavalla kertoa eri someympäristöistä, jolloin joku voi saada sen viestin juuri oikealla tavalla siellä TikTokissa ja joku sitten vaikka siellä Facebookissa. Eli kannattaa myös hyödyntää tätä, että somekanavia on paljon, mutta myös miettiä sitä saman viestin kertomista parinkin eri kertaan, pikkusen eri sanoin, eri tyylein, eri kuvin. Ja, ja tota, silloin se ehkä kolahtaa toinen viesti toiselle ja e, toinen sitten jollekin toiselle. Ja mennään eteenpäin. Meillä on vielä tässä pieni hetki aikaa, muutama nosto. Sosiaalismien puhutaan, niin, niin kyllä ne nuoret usein on, on tota meitä taitavampia tai ehkä kokeneempia ainakin siinä, siinä, että kun sitä TikTokia tai Snapchatia käytetään, tunneittain tai päivittäin, niin he tunnistaa sieltä myös trendejä, ja tunnistaa, että mitä toimintatapoja siellä milloinkin on, niin kyselkää rohkeasti nuorilta, että mitä, millaista viestintää he näkee ja minkä mainoksen he vaikka viime kerralta ovat, ovat muistaneet. No sitten tämä tulikin jo osittain tuolla aikaisemmin somesuunnitelman kohdalla, mutta tärkeää on se myös se vuorovaikutuksen tarjoaminen, ei pelkästään se, että me kerrotaan, että nyt meillä on diskomainos. Vaan, vaan kysytäänkin siitä, siinä yhteydessä, että kerro hauskin muistosi tai, tai huonoin näkemäsi diskoliike tai, tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten vielä sisältömarkkinointi. Sisältömarkkinointi, sillä voidaan tarkoittaa sitä, että et viestinnässä ei enää kerrotakaan eksaktiksi, että meillä on se disko nyt huomenna. Vaan, vaan me tarjotaankin jotain sellaista, mistä on hyötyä sille nuorelle tai sille meidän kohderyhmälle. Ja sen sijaan, että kerrottais vaan, että meillä on disco, niin me voitaisiin tehdä opetusvideot. Tässä on kahdet hyvät diskoliikkeet, diskotanssiliikkeet, joilla valloitat koko diskosalin tulevana, tulevana viikonloppuna, kun meillä on, on disco. Tai jotain muuta sellaista, että miten me voitaisiin tarjota Tavallaan viestintänä ja mainoksena, mutta niin, että se ei erotu heti mainoksena, vaan se näyttäytyykin sille nuorelle sellaisen, että se hyödyttää sitä nuorta jollain tavalla. Ja Somessa on tärkeää muistaa, että, että siellä kärsivällisyys on aika lyhyt monilla. Ei jakseta, jos se ei mainos heti kiinnosta, niin aika nopeasti tai viestintä ylipäätänsä, mitä vaikka se nuorisotalo tuottaa Instagramiin. Jos ei se ei saman tien kiinnosta, niin siinä nopeasti vaipataan sitten seuraavaan kuvaan, että se mielenkiinto pitää myös pystyä herättämään hyvinkin nopeasti. Ja loppuun vielä pari sanaa visuaalisuudesta. Tällä hetkellä eletään, eletään semmoista aikaa, että visuaalisuus on todella tärkeää, jos halutaan viestiä oikealla tavalla. Ja, ja tämä visuaalisuus näkyy, jos menee katsoa vaikka kenen tahansa nuoren somea, niin kyllä siellä on mietitty sitä visuaalisuutta, että miten se asia näyttää hyvältä tai hienolta tai miten se, hänen selfie, ja miten se on juuri otettu, että aurinko osuu oikeasta kohdasta. Ja nuoretkin kuihan enemmän enemmän miettii sitä visuaalisuutta siinä omassa toiminnassaan, niin he myös vaatii meiltä enemmän sitä visuaalisuutta siinä meidän toiminnassa. Ja meillä ikävä kyllä, niin vielä aika paljon visuaalisuus ehkä näyttää siltä, että, että tota, siellä on mainosjulisteita tai muuta vastaavaa sisältöä. Loppuun mä haluaisin nostaa yhden hienon esimerkin hyvästä visuaalisuudesta. Tämä on ollut pitkään aikaan jo minun suosikki, Monessa, monessa tota, yhteydessä olen esimerkkinä käyttänyt, mutta käykää katsomassa Instagramista esimerkiksi Jovi Nuoria tuolta Joutjärven seurakunnasta. Heillä on visuaalisesti hienoa sisältöä, mutta heillä myös ne nuoret pääsee hyvinkin vahvasti ääneen ja kertomaan sitä Seurakunnan tarinaa tai nuorten omaa tarinaa. Eli tuossa on hyvä, hyvä tota referenssipaikka käydä oppimassa vähän, että miten sitä omaa viestintää voisi, voisi rakentaa sitten erinäköiseksi. Mutta meillä on 20 minuuttia tässä, kulunut verkelivet ovat lyhyitä tietoiskuja tai perehdytyksiä johonkin aiheeseen. Ja muistakaa aina, että jos teillä heräsi kysymyksiä, innostusta, haluatte kehittää oman organisaationne toimintaa, oli se mediassa tai, tai digitaaliseen nuorisotyöhön liittyen ylipäätänsä, niin olkaa rohkeasti meihin yhteydessä, niin katsotaan, että miten, pystytään sitten jatkossakin teitä auttamaan ja palvelemaan mahdollisimman hyvin. Mutta minun puolestani kiitoksia.